Bine sau si și bine v-am gasit la un episod de serea noastră de samp bă băieții după câteva zile bune de lucru, da mă, am făcut și un un mod pack de iarna low PC pentru că foarte mult mi-ați cerut să fac și un mod pe low pe canal pentru ca am unul high, am unul very high, am medium, dar n-am niciunul low și am zis să-l fac low de iarna chiar dacă abia intrăm acum în noiembrie, bă, iarna... A venit gen, practic, în unele locuri a început să ningă Și am zis să vă fac un mod pe clou E un mod pe destul de simplu Aveți ceva FPS boost cu el Pentru că știu că mulți Dacă căutați un mod pe clou îl Căutați pentru boost de FPS Și am zis să vă fac eu unul de arnă Aveți și ceva moduri utile Cum ar fi asta de chat Aveți în skin, serve time Am băgat și ceva plăcut Gen... Care nu vă mănâncă din FPS-uri, stați să vă arăt Și anume mașini de iarnă Stați să de aici, un Infernus, Spawn uh, Nu schimbă infernusul foarte mult, dar dacă vedeți voi, se pune zăpadă pe el, pe roți Trebuie deci să vedeți și la NRG, gen Aveți câteva mașini schimbate, la taxi, la PD și cred că și la Paramedic, uite aici un taxi Hai să vă că are zăpadă pe el, gen Vedeți are zăpadă așa topită pe el Așa e și la PD unele mașini și la FBI La majoritatea facțiunilor aveți câteva mașini schimbate Dar credeți-mă că nu o să vă consume alea din FPS-uri Chiar dacă aveți un calculator puțin mai slăbut Puteți să jucați cu nu știu, ceva nou Adică probabil n-ați avut moduri pe mașini Până acum și o să aveți ocază să jucați Și nu vă consumă din FPS-uri Hai să vă arăt dacă Mountain bike nu, A rent bike rent bike cred că BMX nu nu mai știu care din ele rent bike nu astea nu sunt clar cred că fagio o mașină e schimbată gen îi placă de snowboard aveți și mai era ceva o mașină tot așa de arnă, am uitat în fine puteți descopereți voi cu mai multe dacă nu pot să vă arăt eu pe clip aveți și sunetele schimbate, nu știu dacă o să le auziți voi din cauza la melodia de pe fundal, dar aveți și sunetele schimbate. Vedeți radar disc și hood care sunt și mă duc acum la uh, shop să vă arăt și armele, că și armele sunt schimbate și vegetația e schimbată și asta nu o să vă consume, să vă consume din FPS-uri pentru că nu e nimic, wow, doar puțin, dar oricum credeți-mă că o să aveți cu multe costa FPS-uri mai multe decât aveți cu gta Clear, dacă v-ați juca, hai să vă arăt aici, aveți și skinurile schimbate, vă arăt imediat și câteva skinuri. uri ăsta e M4 acal, vedeți aici nu mai cumpăr, shotgun, hai să luăm și shotgun hai să iau și rifla, asta nu e schimbată MP5 și Ardeagle da, aveți și arme pe spate, vedeți acum dacă tot am luat asta și o țintă, tot așa, albă, cu un punct negru, ca să puteți să vedeți gen că, dacă e prea multă zăpadă, merge un punct negru să se vadă clar. Și cam astea sunt armele, e destul de ok și hai să vă și câteva skin-uri, gen skin 1, 2, 3, 4, 5, 6, coai, care mi-a luat? Ah, că mi a, că mi-a luat mașina mea, în un ul am uitat că am venit cu un 7 și așa mai departe, 101, 2, 3, 4, gen, toate, absolut toate schimbate, cât schimbul nu, nu ia? Era un skin, a, 98, nu, nu, 4, 2, 90, nu mai știu care, în fine, toate skin schimbate, bă, mod pe ăsta, sincer, gen, nu l-am făcut eu de la 0 să descarcă un GTA Clear, să-i bag eu toate modurile în el, am vrut descarc un mod pe low dar nu mai știu de la cine l-am luat mod pe cola low și sincer gen parcă îmi pare era așa că trebuia să zic că a fost mod pe cu de început, dar nu mai contează. Am făcut eu o combinație de mai multe moduri, am luat de mai, de mai multe site-uri câteva moduri și am ieșit mod pe costa. pia uh, am mai băga și eu câteva lucruri în plus, dar seama că na, nu putem să doar să unesc mai multe moduri ca să iasă unul low frumos. Uh, și cam atât, nu știu ce aș putea să vă mai arăt la el Time seek după cum vedeți, e schimbat și ăsta e pentru un bus de FPS-uri Și hai să merg și eu până la crate, ul să deschid și eu un crate Eu am 7000 de B-points și uh, nu știu ce crate aș putea deschid Vreau să deschid un așa pe clip Bă, a fost data astăzi la Job Goal, Mamă și... Cred că n-a durat 5 minute de... Da, un... Ce, băi, e mult 5 minute... Aproape instant aproape instant s-au umplut job goal Cu jobul ăsta de, l-au băgat cu jobul de miner, faci o grămadă de bani. Parcă prea mulți bani se fac, nu știu. Ori așa au vrut ei că e economia destul de mare, gen și costă... Ah, oala. Well. că în dacă intri în zona aia, nici nu știam. Ori așa au vrut ei că e economia destul de mare pe server și să aibă toată lumea, sau să facă toată lumea bani să-și cumpere o mașină. Dacă se întâmplă asta, vă dați seama că o să crească în același timp și prețurile la mașini. Ori nu știu. Dar părerea mea e că se fac foarte mulți bani și mai ales după ce că faci foarte mulți bani, mai e șansa și să faci puncte premium destul de multe. Bă, și sunt jucători care... Cred că n-au trecut 2-3 zile de când au băgat... Uh... Joe nu și deja au skill 6 și pick-ex premium. Dați-vă voi seama cât a stat pe la să muncească, că cred că îți trebuie peste 1000 de ture. <coughs> eu abia am, cred că, 105, 100, a, 101, ce dracu, 105. Am făcut azi 101 pe live, că vreau să fac și eu upgrade la PIX următor, nici nu mai știu de care l-am primit, chiar nu... N-am ținut cont. Bă, uh, GPS... Nu știu dacă merg bine la Create Shop, Quest, Battle, Plast, Tuning, important. Nu e important, business, nu. OpenCraig. Bă, nu știu cum. Cred că mă duc bine, cred că aici sus sunt crediturile. Știu că a fost schimbat... A fost schimbată locația la quest-ul de Halloween, dar nu... Nu cred că au schimbat-o și la credituri, ca aici undeva în stânga sus sunt de mult. Și-s ce poate să pice, nu știu dacă îți deschid crate de Halloween, chiar nu știu dacă se merită, o să-mi pe pe VipChat, ce cred. me să deci de cumpăr. deschid de fapt, deschid de 7k, hai să vedem ce zic și ăștia, că dacă sunt care joacă mai mult, ei 100%, știu. Da, mă, și-am fost acceptat iar în PD, nici nu știu ce să zic, Bă, nu răspunde nimeni. -aia, am venit greșit, doamne, uite că mă uitam la chat, eu mă duceam pe cilea, deci nebun, niciunul, ai că niciunul. cred că o să deschid Halloween sau nu știu, mă ui, care e cel mai scump, cred pe ăla deschid, unor Halloween, e Halloween, ok, cred că deschid Halloween, și... din câte am văzut, cred că oricum ăsta e cel mai scump, cred, 6666 gen de b-points, Hai să vedem. Doamne, ce nu zică picaș? Uh, unde mă? Crate Halloween. Premium crate, Premium crate, Halloween credit 6000. Vehicle crate, Mythic. Transcendent. Da mă, ăsta e cel mai scump crate, care putem să luăm. by crate. Ok. B-points. Și dăm Open crate. Hai să vedem. Nici deci nu știu ce poate să pice, cel mai bine, sincer, am văzut Patriot acolo, nu știu cât costă, măștele, sper să nu pice nicio mască, că sunt rău, pumpkin pet, nu, FBI sau nu știu ce-i Sunny aia, ce-am văzut să aia acolo, Halloween hat, serios, bă, ce-i asta, Hai că m-am făcut vrăjitor ești nebun <laughs> Da mă băieții, și cam asta ar fi cu videoclipul Cred că v-am arătat tot ce a fost de arătat despre ei Te vedeți și bullet-ul aici Da v-am vins majoritatea mașinilor au zupadă pe ele Gen ca să fie na de iarnă Și aveți și schimb schimbate Cred că v-am arătat cam tot ce a fost de arătat Pentru uh, Mod pack. Dacă am omis ceva o să puteți să descoperiți voi pe clip Pe Server mai multe dacă îl descărcați eu am fost unor și ne vedem data viitoare, băiți, re!